Приїхали до патока-студіо дивитися, як твориться краса. Дуже переймаються, щоб вони ж не були рогоносцями. Мені дуже потрібно твоє тіло. Вона шалена, вона була тоді шалена, і вона шалена через 10 років. Тому Це, це... твоє місто! Ну, співають же вони. Ну, співають! <різь> О, насправді в величезному драконі може бути чорна дівчина. — Де в цьому сону? — Феї не сплять. Феї тільки створюють ці — Тук-тук! — Привіт! — Привіт! Привіт. — Я Леся, Скорію, дуже приємно. — дуже приємно. — Дуже приємно. — Так, ну що, ви нам покажете зараз, спочатку, проведемо екскурсію на величку, що де. З чого все починається? Ну, взагалі, це таке місце, куди дуже багато людей хочуть потрапити, тому що всі вважають, що тут живуть фей. І так воно і є насправді. Ми знаходимося на території кіностудії Довжен. І, власне, починається все в нас, вся наша краса з нашого коридору. На стелі ви можете побачити неймовірне сузір'я. Це з кліпу «Нук. Відлік». А далі ви можете побачити отакі от фантастичні зроблені, з ручками в єдиному екземплярі, насправді, маски, а вони приймали участь у кліпі Latex Fauna Lime. Це були різні грані жіночності, можна так сказати. Чим художник по костюмам відрізняється від модельєра, стиліста, іміджмейкера і всього того, що вам приписували протягом кар'єри? Досі приписують, oh. насправді. А, ну, різниця величезна, тому що стиліст – це людина, яка має гарний смак, вона йде по магазинам, вона знає тренди цього сезону і вона підбирає на власний смак по магазинам ці речі. Дизайнер – це людина, яка натхненна, вона створює, вона диктує тренди, має диктувати ну, взагалом, а не наслідувати. А художник з костюмів – це людина, яка створює образи під конкретну людину, під конкретні тезе. А ви зараз е, також берете участь у створенні цього? Так, Чи ви так. як ідеї не внашаєте? Ні, Ні-ні-ні, завжди. У нас домовленість така, що е, я генерую ідеї, то е, мій е, партнер вона займається якраз е, спілкуванням з клієнтами, е, вибиваннями грошей, коли, коли е, в нас щось зламане або пошкоджене. Як ви зустрілися з Лесією взагалі? Мене пригласили на кліпу на «Ануки», И я пришла, познакомилась там с Лессей, она делала там сумасшедшие образы, я взяла у нее интервью. А спустя какое-то время она пригласила меня писать тексты, помогать там с соцсетями, с какими-то активностями. И спустя пару лет... Развился сервис, и я стала как совладелицей сервиса. А, Вся техническая часть по сервису на мне. То есть Леся отвечает за креативную сторону. А что с креативом? Не хочется как-то там а... своей ручкой суды. Нет, руки — это не моё. Вот. Написать текст, с кем-то пообщаться, договориться — это всё я, да. Руки. Девочки надо мной смеются, что у меня может чашка из рук неожиданно выпасть. Це наша така суперробоча зона, зона, де ми з дівчатами працюємо. В нас, власне, є три, бо три бокси, ну, три частини. Тут Наталочка, її сьогодні немає. Вона працює з залізом, вона може вставити там всякі булочки і люверси. В нас буде зараз дуже гарна лінійка чоловіча на таких Кептарика. А <хи> це власне майстер, який ручками робить ці проволочні витвори мистецтва. У нас буде дракон, у нас буде Заяць, буде овен. Така дуже гарна лінійка. З я, не, я називаю її восток, бо я не хочу робити, знаєте, якесь обмеження там, що це такі Китай. Одночасно я роблю п'ять головних оборів. Оце я вчора залишила тут все, як воно було. Я не можу робити один головний обір. Мені набагато важче. Скажіть про свою першу таку роботу з зі зіркою. Що це було? До сих пір найулюбленіша, хоча й вже дуже багато років, це робота для Ляпіса Торбіцького на пісню «Принцеса». Вона шалена, вона була тоді шалена, і вона шалена через 10 років. Ми тоді вперше зробили, крім всіх образів, образів всієї групи, ми зробили ще арт-об'єкти і неймовірні декорації. клієнт платить, і він зазвичай хоче забирати за все, за що він платить. Це, ну, можна сказати, майже арт-об'єкти, і вони йдуть або на якихось аукціонах, наприклад, благодійних. Тобто вони забирають майже все під ключ. Але інколи бувають такі речі, які дійсно у нас залишаються. Ми маємо костюм з, зі значками Івана Дорна, Дорна. Так, з кліпу «Стицемен». Я маю, наприклад, сопілку на обручі, яка прикрашала першу фотосесію і стала окрасою обкладинки першого альбому «Онуки». Один з головних оборів з зеніту зі, Наточкін, він важить десь приблизно 3 кілограми. Ну, реально, це дуже тяжко. Так, а це ж ви ще маєте тримати постать дуже гарно, і ще співати, і а бажано це, щось а, да, робити, це так. Щось. так. Це, Тому це твоє місто. Потім приходять люди такі, боже, ми це бачили в кліпі Львенграду. Стоп, Потім... це, оце, оце, ісус. Так, так, так, так. Та йшу в клоузері знімався, так. Mm -hmm. Наскільки важливо артисту взагалі мати один, якийсь, ну, один або декілька таких окремих елементів одягу або образу, щоб бути впізнавана? Не елементів одягу, це Но... має бути конкретний образ. З чим в тебе асоціюються шляпки, то зазвичай скажуть з Катією Осадчою. Якщо скажуть, з ким в тебе асоціюються кокошник, то це буде Оля, Оля Полякова. Оля... Залишатися просто в майці і в джинсах – це не варіант і не вихід. Бо ти будеш одним з хлопців, які виступають в майці і в джинсах. Yeah. Яку роль відіграють правильні знайомства для того, щоб провинутися в шоу-бізнес? Десять років тому це відігравало ну, максимальну роль, тому що тільки знайомства вирішували те, чи запросять тебе знімати, чи порекомендують. Зараз на перший план вийшли соцмережі. Якщо ти крутий, якщо на тебе багато підписані, якщо в тебе класні роботи, це все, ну, ти маєш в доступі в своє портфоліо і тебе вже кличуть завдяки цьому. Отут наші неймовірні дівчата працюють. Якщо там ми створюємо якісь головні убори, прикраси і арт-об'єкти, то тут ми, власне, робимо усі костюми для наших селебрітіс. Певно проєкт, який зараз ми закінчили, це для, проект для телеканалу «Україна», шоу «Маска», з 16 героїв, 12 наших костюмів. І ми з дівчатами працювали над цим проектом півроку. А оце наші ескізи вже на театральні костюми власне це мавки, це русалки. От це в нас наша мавка, така фантастична, це мама. Якщо повернемося до маски, угу. а, я так розумію, ви ж не знали, на кого ви шиєте костюли. Ні, Правильно? Якраз ми знали, на кого ми а, шиємо. А ви знали. Звичайно, ми знали, на кого шиємо, і власне на початку всього проекту. Ми уся моя команда і дівчата також. Ми підписали таку пачку документів. Кожна зі штрафними санкціями в 50 тисяч євро. На якщо ми проповтаємося, хто всередині. А як відбувалося взагалі пошиття? Це все на кого міряли? Приміряли? Вишневали? На селебріті найдовше певно ми робили дракона, і, бо витратили на нього майже місяць, бо він дуже був крепідкий, і в його шкіра вона вкрита. Ми порізали чотири тисячі деталей, аби зробити йому луску. Це було найцікавіше, тому що ти е, можеш засунути всередину будь-кого. Бо насправді в величезному драконі може бути міняцьворна дівчина. Це моя чарівна Наталя. Це оці Деся. золоті руки, ну що вона стисняється дуже. Вона, вони кроять найфантастичні речі для наших, для онуки, усі ці костюми, інколи до ночі. Скільки ви тут вже працюєте? Буде в цьому році сім років. Ого! Ого. Що, як, що, як можете прокоментувати взагалі, як і працювати з дзірками? Це залежить від кожної людини, кожен свій характер, і настрій, і все на світі. Але, ну, в принципі, ми працюємо нормально. А такі капризні, хто такий от найкапризніший вам? Що от просто... Полякова. Ви якось відстоїте, от, якщо, наприклад, клієнту не подобається щось? А ви розумієте, що так буде краще? Я так більше відстою з Лесією, тому що в мене своя думка, в неї своя, як художника. І ми десь тоді вже сходимося або не сходимося і робимо по Полесіну. Як вам взагалі робота над проектом «Маска»? «Маска» наче й небагато образів, але ми над ними дуже довго працювали. Ви теж міряли на себе ці костюми? Міряла. Там дихать взагалі. Можна? Як вони співають? Там скажіть мені. Ну, співають же вони. Ну, співають. <ріст> Як ви пояснюєте собі свій успіх? Ви не маєте освіти спеціальної. Там, я так розумію, на початку чи підає. Ну, ну, тобто, ну а кого на кого ви думаєте, я мала навчатися? На дизайнера моди? Ну, але ж я не хочу бути дизайнером моди. Я хочу робити неймовірні головні обори. Я хочу вам сказати, що в Україні немає навіть школи або курсів, де можуть навчати робити такі речі. А не хотіли б самі зайнятися просвітницькою такою діяльністю? Може, може, може років через 10-15, коли мені все це набридне, і я вже буду розуміти, що е, мого досвіду 100% вистачає, е, то я залюбки піду е, навчати. Скільки зараз на мені грошей і часу, і сил? Ну, певно, десь приблизно півтора тижні роботи. От, щодо ваги це десь приблизно до кілограму, От, а щодо грошей від 300 гривень і найдорожче коштує насправді тисячу. Шаман, от він коштує тисячу, і він, тому що він великий. Те, що таке більш мінімалістичне, воно коштує 300 гривень, 400 гривень. А, а купити насправді, тут можна це от можна? При... Ми не продаємо наші головні убори з сервісу. Ми можемо зробити підзамовлення, але продати те, що було вживано – ні. Я намагаюся показати, що назавжди гроші вирішують все. Обов'язково раз на рік ми вибираємо з командою якісь музичні проєкти, які молоді, підростаючі, в яких немає грошей. І ми, власне, називаємо цей проєкт «Мать Тереза» і працюємо з ним безкоштовно. Багато тканин. Угу. Зараз, типу ж, мода на свідоме вживання. вживання так? Так. І як у вас з цим? Куди ви надіваєте залишки? А, ну, в нас насправді немає такого, щоб не використовувалися. Якщо в нас залишаються тканини, вони чекають свого часу, коли вони будуть задіяні. Ми зараз використовуємо ті тканини, які в нас залишилися, щоб їх далі переробити. Ага, тобто не окремо, да. тобто це не для когось конкретно, Ні, це, це просто ми просто його робимо. Зараз ми трудимося е, каплюшки будемо виготовляти в різних кольорах. Можете порадити початківцям, от, крім соцмереж, куди викладати, як їм починати, що їм робити? По-перше, їм потрібно вирішити, що саме вони хочуть робити. І насправді, я завжди кажу, що а, бажано вибрати щось одне. Найкрутіше, ти, коли ти а, свідомо йдеш і робиш щось конкретне. І мені здається, що взагалі знайти свою нішу в житті, це дуже цікаво. І, і тобі не обов'язково брати широку нішу. Якщо ти будеш найкрутіший майстер, один, в Україні, який робить ці унікальні рукавички, в тебе буде замовляти вся Україна. І пробувати. Бо лише коли ти 10-15 разів спробуєш, на 20-й в тебе щось вийде. І ти зможеш цим дійсно похизуватися світом. Клас! Леся, дуже дякую, дякую. вам! Дякую! І чому, ми сьогодні прийшли вдвох журналісткою, і нас зараз одягнуть. Так. так, ми зробимо вам якийсь неймовірний да. образ такий, щоб точно ви себе не впізнали.